є так звані психоцибні гриби. І я показую вам знахідку, е, которую яку я знайтрап. Де ось психоцибні гриби. Вот ну, він уже засох. Проросли прямо з экскрементов, екскрементів тварин. Це не с земли, землі, що дуже важливо. Чому я сейчас поясню. Ось є ще один кусочек. Також, ви бачите, ось він пророс саме з екскрементів, а не з землі. Там, де земля волога, він, це як постачальна вологи, то що зверху підсихає. Дуже умови такі, скажімо, для грибів типу вітер не дуже сприятливий, але ж вони і ростуть. І що дивно, і що цінно в цьому. То, что эти псилоцидные грибы прошли через споры, прошли через кишковые тварины. И э, когда они уже лежали на земле, экскременты подсохли, вот видите, мицелии там видно, тяжи, проросли грибы. То есть это в руках, по сути дела, по сути, я маю субстратний міцелій, який пригодний для подальшого розмноження. Тобто мені їх достатньо увлажняти і додати такого субстрату. От, і зараз я покажу, і будуть так звані Я этим не занимаюсь, но я, предположительно, не употребляю. Но сам факт, как это происходит в природе, как видите, не с земли вырос этот мицель, а именно прирост насквозь, именно из экскрементов. Кто бы мог подумать, что так может случиться? Ну, подібно тому, як це відбувається і з насінням рослин.